Poslední dobou to bývalo tak třeba kolem sedmé hodiny. Půl devátý. Půl devátý. Dřív to nejde. Půl devátý, no. Tak. Až to dítě už spinká, že jo? Ne, ono spinká, ona chodí spát hodně pozdě, teďka jak je ale tak nějak, jak je pořád světlo, tak se, dělat, no. tak se něco dělá až, když teprve pak to světlo začne být méně, tak teprve se jde